السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بيكم معكم ماجد محمد في ديونامة النهاردة نحكي قصة جميلة جداً عن خير الخلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم مره كان الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد في وسط صحابه فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله صحابته يا رسول الله ما ابتسمك؟ ابتسم ليه؟ قال لهم رأيت ربي وهو يجلس بين يديه خصمان شفت ربنا وهو بين ايديه خصمان الاول يقول لربنا يا ربي إن فلان ظلمني فخذ لي حقه منه فسأله الله وكيف أخذ حقي منه يعني أنت عايز حقك منه إزاي قال له الخصم الاولاني يا ربي خذ لي من حسناته وحطها عندي قال له ما عندوش حسنات للأسف الخصم الثاني أمام ربنا ليس لديه أي حسنات ما عملش أي خير في حياته خالص كل حياته سيئات الثاني كل غرور البشر عايز يأخذ منه أي حاجة يقتص منه فقال له خلاص يا رب خذ لي من سيئاته فراح ابتسم وقال له: أيرضيك أن تأخذ من سيئاته؟ فقال له يعني أنت عايز سيئات؟ هو في حد بياخذ حاجة من حد؟ بياخذ حاجة وحشة؟ قال له: فماذا أفعل إذن يا رسول الله؟ فأنا أريد حقي منه. فقال الله له: انظر إلى يمينك، فلما نظر الرجل إلى يمينه وجد جنة جميلة أو جنان جميلة بها أنهار وأنهار من لبن وعسل وكل شيء بما تشاء الأنفس والأعين يعني. فقال له: ما شاء الله ما شاء ربي، إنها جميلة جدا يا ربي. قال انها لمن يدفع ثمنها، يعني اي حد معاه حق هياخدها. راح قال له بكام يا ربي؟ يعني حقها بكام دي جميله أو يا ربي بكام؟ قال له تمناها ان تاخذ بيدك اخيك وتدخل الى الجنه. عجبت له أن ربي يصلح بين عباده. فصلوا على الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمدوا الله واشكروه وارجعوا الى الله. دايما يا جماعه مهما تغلط ارجع لربنا واهم حاجه احسنوا الظن بالله واهم حاجه الصلح خير والتصالح. يعني لازم يكون عندكم روح الجماعه وروح التسامح روح التسامح دي حاجه جميله جدا اسال رب العرش العظيم ان يهدينا ونهديكم ان شاء الله ويردنا اليه ردا جميلا شكرا لحسن رمضان كريم